Kogito ergozum. Pentsatzen dut beraz banaiz. naiz. Deskartez filosofoaren adag erostik zientok aizkuntza eta testoingurutan errepikatu den esaldia. Baina zein da zehazki bere esanaia. aia. Deskartezek bera jarri zuen zalantzan bere buruari galdera eginez. Nola dakigu existitzen garela? Filosofoaren arabera, galdera hori egiteak berak frogatzen du baietz, bagarela. Zalantza egiteko ezinbestekoa da pentsatzen duen subjektu bat ezistitzea. Egoaldean Descartes esaten diogu, baina iparraldeko euskaldunek ondo esaten dute bere izena. Dekaj da. Munduan Dekaj bezala ezagutzen da. Baina nortzen ordea Dekaj edo Descartes? Eta zerk zuen alako galderak egitera? Descartes mila bosteun talarrogeita maseian jaio zen Frantziako Familia Burges batean teologia eta matematika ezik jaso zuen, baina hoi urterekin izandako dako inspiragarri batzuek aldatu zioten bizitza. Esetxismoari aurre egingo zioten egien bilaketa izango zen ordutik aurrera bere egitekoa. Lehenengo filosofo modernoa esaten tzaio. metodo zientifiko iraultzaile bat proposatu zuen, eta razionalismo izenez ezagutzen den korronte filosofikoaren horrezkari nagusitzat jotzen da. Korronte horren arabera, Arrazoimenada ezagutzaren iturri bakarra, zentzumenak baztertuta. Zientziaren unibertsaltasuna defendatzen du, legez alantza ezinen bilaketa, mundua eta gizartean antolatzeko ezinbesteko elementu gisa. Berrogei urte zituela argitaratu zuen bere lanik zabalduena, metodoari buruzko diskurtsoa. Etzen ordea bere lan bakarra izan, liburu handan ahidatzi eta zabaldu baitzuen. Lan hoietan garatutako ideian agusiak ondoko hauezek dira. Bat. Zalantza metodikoa. Zalantza metodikoa egia hurbiltzeko modu bat, harik eta intelektual bat. Zalantzari gabeko ezer ote dagoen ezagutzeko helburua duena. Zergatik jarri dena zalantzan ordea. Hiru arrazoi ematen ditu deskartesek zalantza justifikatzeko. Lehenengoa. Zentzumenak estirafi dagarriak batzuetan engainatu egiten gaituzte. Bigarrena. Zalia da errealitatea eta ametsa bere iztea. Nola dakigu hau ez dela amets bat besterik? Eta hirugarrena, Arrazoimenak ere kal egiten digu batzuetan, balitekeen horbaite gu manipulatu izana. Baina denak ezin ezindu zalantzagarria izan, ezta? Horregatik garatu zuen deskartesek urrengo puntua dena. Bi, kartesiar metodoa. Filosofoaren arabera, ezagutzak aksioma zalantzezinak behar ditu, matematikak dituen moduan, gero hoien gainean ezagutza arek egiago garatzeko. Aksioma edo egia hoietara eltzeko proposatu zuen bidea da kartesiar metodoa. Lau arau edo pausotan banatzen da. Lehenengo pausoa. Evidentzia. Zerbait egiatzat hartzeko, evidentzien bidez berretxi behar da. Horretarako bibaldintza bete behar ditu lehenengo. Agerikoa izan behar da eta gainerako ideietatik erraz bere izzaitekeena. Bigarren pausoa. Banaketa eta analizia. Aztergaia edo arazoa alik eta zati gehienetan banatu behar da, bere elementu guztiak banan -bana ulertu eta landu ahal izateko hirugarren pausoa. Sintesia. Azter gaia berreraiki behar da analizian aztertutako elementuetatik abiatuta. Analizian bildutako zatiak josi behar dira, ideia sinplenetatikasi eta geros eta konplesioagoekin osatuz, ezagutza berria gerikoak sortzeko. Laugarren pausoa. Zerrendapena. Prozesu osoa birkontatu eta berrikusi behar da ziurtatzeko ezer estugula hastu. Iru. Sustantziak deskartesekke bazten du er realaliitatea hiru substanziek osatzen dutela. Kogitoa edo res kogitanz da lehena. Zaantza egiten dute zer existitzen ote den benetan eta horrek esan nahi du badagoela zalantza egiten duen zerbait, pentsamendu bat, substantzia bat. Pentsatzen dut beraz, pan Hori da lehenengo egia eta substantzia, pentsatzen duen izaki hori. Behin kogitoa existitzen dela frogatuta, jainkoaren existentzia azaldu zuen deskartesekek Pentsatzen duen zer hori, izaki hilkorra eta imperfektua da, baina baditu perfekzioaren eta mugagabetasunaren ideiak. Imperfektua izanda ere, perfekzioa ezagutzen du, ulertzen du. Deskartesen ustez, horrek erakusten du jainkoa existitzen dela. Izaki perfektu eta mugagabe batek bakarrik jarditzake gure buruetan ideia horiek. Jainkoa da beraz, res infinita edo bigarren sustantzia. Jainkoa existitzen bada eta jainkoa perfektua bada horrek esan nahi du errealitate fisikoa ere existitzen dela. Izan ere, genio maltzur bat egongo balitz ere, demagun errealitatea desitzuratzen duena, jainkoa al gustiduna genio maltzurra baino altzoago alitzateke. Gauza horre lalasai egonga itezke. Jainkoa kezti oke jeinuari guen gainatzen. Errealitate fisiko hori da hirugarren substanzia edo res extentsa. LAU, DUALISMOA Sustantzien azalpena oinarri hartuta, gizakiaren harima eta gorputza bi errealitate desberdin direla ondori hostatzen du deskartezek. Arima autonomoa da eta ez dago materiala den ezeren menpe. Res kogitanz edo lehen sustantzia da. Gorputza aldiz, res extensaren parte da, mugatua aldakorra eta hilkorra. Gizakia bi errealitateen batasuna da, Errealitate horiek independenteak dira, baina elkarrerak iten dute. Hau da labur-labur Descartesek orain lau mende garatu zuen pentsakera, baina berak egindako galdera berberek dozenaka film eta gogo eta pizten dituzte oraindik. Matrixen bizi gara? Errealitatea da parean duzun hori? Descartesek bai esango luke, baina gogoratu, erantzuna zalantza eginez bakarrik lor daiteke.